السلام عليكم سيست باكو تكونوا بخير وعلى خير أروح وحده بالنا بل بل بلي طولنا عليكم ميلا لا أروح راه بالنسبه لدخول المدرسه الجديد قررت مش ندير فيديو ايوا الفيديو هذا درتو اكيد على الدخول المدرسه ليتس جو مازال ما هاي انا رحت لقيت <تصفيق> خدمات ما نقرا غير رحت انا زيد حتى عليا تيقولوا هذا هو وينك الصحاب انا نقول مليون غير القرايه هذا ما كان فاش غادي نقدر The next day. غاني غاني هيا نعم تقرأ وراح نعم نعم نعم غاني غاني نعم نعم هيا نعم نعم نعم نعم نعم نعم بيك نعم نعم نعم A few minutes later اليوم بعد تدي ايه ايه. A few moments later. يا الدور يا انا عندي مده اخويا وين راك غير هنا حتى في يا خويا والله ما ما اه يا ستو علينا انتوما الزوجي شكون هادي تاني؟ يا راني خويا اسكت هادي تاع الفرنسي وقت عرفت تاع الفرنسي كيفا يلعبو ها منا جاي تفرعن علينا خا نمشي على عادي الديرة اه ياسكت ويا كل واحد يجبد ورقه ويكتب اسمه وي قومي انت الاب قومي انت الاب يا جاي عبود خويا كشر الكاسترو اه يا ستو علينا انا ساكتين هاشو دابا Many hours later والله ماشي يشوف يشوف يا خويا غير دون أن أبوني، أبوني انستغرام، يوتيوب، إيه مرسى.